Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε σε ένα ασιάτικο επεισόδιο του Kitchen Lab. Θα φτιάξουμε μοσχαρίσια σουβλάκια σατάι με σωσφιστικό βούτυρο. Πολύ καλά ακούσατε. Θα είναι το πιο ιδιαίτερο γευστικό, μοναδικό ever σουβλάκι που έχετε δοκιμάσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα μας για το μοσχάρι μας, οπότε πολύ απλά, ένα μαχαίρι. Έχω δύο lime, θα βγάλω ξύσμα και χυμό. Ξύσμα, θα βγάλουμε και το χυμό μας. Τελεία. Πάει μέσα στον μπολ. Αυτά τα lime δεν έχουν πολύ ζουμί, γι' αυτό βάζω δύο lime, άμα είναι πολύ ζουμίρο το lime σας, θα βάλετε ένα. Εντάξει. Λοιπόν, δύο lime, ο χυμός πάει μέσα. Έχω λίγο ginger και τώρα το πόσο ginger θα βάλετε, εξαρτάται με το πόσο σπάιση θέλετε να γίνουν τα καλαμάκια σας, τα σουβλάκια σας, πείτε το πώ θέλετε. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε συνταγή και δεν θέλετε να πιάσετε σκόρδο στο χέρι σας, γιατί άμα είναι να μαγειρέψετε το φαγητό αυτό για την αγαπημένη σας ή τον αγαπημένο σας, σε καμία περίπτωση δεν θέλετε με το που πάτε να να πάει αυτό το χέρι που έπιασε το σκόρδο πριν τη συνταγή κοντά στον αγαπημένο. Όσο καλά και να το πλύνουμε, δύο-τρει ωρίτσε κρατάει στο χέρι, φίλο Μιχαλή. Οπότε, τι κάνουμε, τρίβουμε το σκορδάκι μα με μια χαρτοπετσέτα. Είναι απλά τα πράγματα, πιάστε μια χαρτοπετσέτα, βάλτε εδώ, πιάστε το καλά, εδώ. Δεν ξέρω τι μου έχει πιάσει σήμερα και δίνω τέτοια tip. Οπότε, τρίβω το σκόρδο έτσι, μια σκελίδα, πάει το ένα. Και πάει και το άλλο, εδώ. Λοιπόν, πάει και το δεύτερο σκόρδο. Οπότε, έχω τρίψει σκόρδο και. Τα χέρια μου δεν μυρίζουν σκόρδο, μυρίζουν lime. Τρομερή φάση γίνεται στο Kitchen Lab. Νομίζω πω έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά τη μαρινάδα. Σόϊσο, φύσο και σε περίπτωση που δεν έχουμε φύσο, βάζουμε την ίδια ποσότητα σε σόγια σό ακόμα εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί φύσο μπορεί να μην έχετε, αλλά σόγια σου σίγουρα έχετε στο σπίτι, έτσι δεν είναι. Μπράβο, μπορείτε να βάλετε και μη ξαναθέλετε σόγια σου και ταιριάκι. Αλλά ουσιαστικά θέλουμε φύσο. Αλλά άμα δεν έχετε, θα βάλετε ή ταιριάκι ή σόγια σο. Το πιάσαμε τέλεια. Θέλουμε να κάνουμε λίγο spicy τσίλι, κίμινο, ζάχαρη, κουρκουμάς και κόλιανδρος. Voilà. Η μαρινάδα μας, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμη. Πάρτε ένα κουτάλι, ανακατέψτε. Προσπαθήστε να σπάσετε λίγο το κόλιανδρο μέσα με το κουτάλι καθώς ανακατεύετε. Αλάτι δεν θα βάλουμε γιατί βάλαμε τη σόγια σως. Βιπεράκι μπορούμε να βάλουμε σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε έξτρα spice να βάλουμε. Βιπέρι να βάλω. Θα βάλω φίλε Λάκη. Θα βάλω λίγο πιπέρι, εδώ, τέλεια, και η μαρινάδα μου είναι έτοιμη. Πώς φαίνεται, σου φαίνεται πολύ λίγη. Θέλω δύο γαντάκια εδώ και πάμε να ετοιμάσουμε το μοσχάρι μας. Θα σα πω ότι αυτά τα καλαμάκια ψηνούνται σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μάξιμου 1-1,5-2 λεπτάκια να ψηθούν στο τηγάνι, γιατί θα τα κόψουμε πάρα πολύ λεπτά, οπότε δώστε προσοχή τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κομμάτι το είναι αυτό φιλελάκι. Μπούτιλε, εσύ. Ποντίκι, εσύ. Θα δώσω credit σε εσένα γιατί ο μόνο που πέφτει κοντά είναι τουλάχιστον εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε ψύχνω σου τη κάνει για λίγη ώρα πρέπει να τρώγεται κατευθείαν. Υπάρχουν πολύ λίγα κομμάτια κρέατος που χωρί να τα μαρινάρουμε για πάρα πολλέ ώρε μπορεί να ψηθούν και να φαγωθούν σε αυτό το χρόνο. Είναι η κόντρα, η σπάλα, το φιλέτο, το ριμπάι, καναδιάφραγμα και αυτά είναι όλα. Οπότε μέσα από αυτά πρέπει να είναι και αυτό το κομμάτι. Ποιο από αυτά λε να είναι. Είναι η κόντρα. Λοιπόν, αυτό είναι η κόντρα. Εντάξει. Τι θα κάνω. Θα πάρω και θα κόψω μία μικρή φετούλα εδώ πέρα. Και μόλι θα κόψω μία λεπτή φέτα εδώ πέρα, θα πάρω έτσι όπω είναι. Και θα κόψω στη μέση, αφήνοντα την άκρη λίγο να κρατάει το μοσχάρι. Οπότε τι έκανα. Έκανα μία ωραία μεγάλη λωρίδα. Ακριβώ το ίδιο θα κάνω και εδώ. Κόβω εδώ μία φέτα. Και μόλις κόψω τη φέτα, παίρνω. Χωρίζω στη μέση. Αλλά αφήνω την άκρη για να κρατάει εδώ. Λεπτά λεπτά, κάντε τα. Όσο πιο λεπτά τα κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούνε. Και όσο πιο λεπτά τα κάνουμε, τόσο πιο πολύ θα προωφήσουν τη μαρινάδα. Ωραία. Θα το αφήνω έτσι. Θα το ενώσω μαζί με αυτό. Ουσιαστικά είναι μικρούλι. Τώρα, έτσι όπω είναι όλα τα μοσχάρια, παίρνω και τα βάζω μέσα στη μαρινάδα. Και μαρινάρω πάρα, μα πάρα πολύ καλά. Όπω βλέπετε, επειδή έχω πάρα πολύ επιφάνεια από μοσχάρι, κατευθείαν τράβηξε όλη τη μαρινάδα. Τη ζητούσε το κρέα μου και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω κατευθείαν ένα γαλαμάκι και όπως είναι να πάρω και να περάσω το μοσχάρι μου από μέσα. Τώρα, η συνταγή θέλει λίγο μαρινάρισμα κανονικά, δηλαδή πρέπει να βάλουμε το κρελατάκι μας στο ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ώρες να τραβήξει μαρινάδα, σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο, συνεχίζετε ακριβώς όπου συνεχίζω και εγώ. Πάει και το δεύτερο εδώ. Δεν είναι φανταστικό. Πάρα πολύ τέλειο. Πάρα πολύ υγιεινό. Όπως βλέπετε τα λιπαρά που έχουμε βάλει εδώ μέσα είναι μηδέν. Η κόντρα γενικά είναι ένα άλλο κομμάτι κρέατος, οπότε μας αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ. Εδώ και ανοίγω. Αυτό είναι ένα ωραίο καλαμάκι ή σουβλάκι. Τη στιγμή που τελειώνω βάλω μπρος και την μου εδώ. Λοιπόν, τα καλαμάκια μα είναι έτοιμα και αφήνω στην άκρη το μουσχαράκι μου. Ζεσταίνεται η κρυγέρα. Πάμε να ετοιμάσουμε τη σώση του φυσικού βούτου. Γιατί σώση του βούτυρο τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ απλά. Ξεκινάμε με λίγο κρεμμύδι εδώ. Τέλεια. Και θέλω όντω να το ψιλοκόψετε όσο το δυνατόν γίνεται. Άμα δεν ψιλοκόψετε το κρεμμύδι, μην το βάλετε. Γιατί θα φαίνονται ολόκληρα κομμάτια στο τέλο στη σώση φυσική και είναι κάτι που δεν μα αρέσει. Έχω ένα τηγανάκι εδώ πέρα και θα προσθέσω ελάχιστο λάδι. Εδώ και θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι. Εδώ. Μια σκελίδα σκόρδο. Ψιλοκόβω καλά. Πάει και αυτό μέσα. Όλα τα. Και αρχίζουμε να σοκάρουμε το κρεμμύδι μας μαζί με το σκόρδο άμα πάρει Τώρα, όσα ώρα κάνουμε την peanut πάμε να αρχίσουμε να ψήνουμε τα καλαμάκια μας. Έτσι όπως είναι βάζουμε στην κρυγέρα, εδώ. 2, 5. Θα προσθέσω ένα ελάχιστο λαδάκι. Και το θα σβασωτάρω και από τι δύο πλευρέ μέχρι που να ψηθούν. Τώρα το κρεμόδι μου άρχισε να παίρνει μπρο. Θα ανακατέψω καλά μαζί με το σκόρδο. Αυτά. Και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Είναι πάρα πολύ απλά. 2, 3, 4, 5, 6. Ξεκινάμε πρώτα με τη ζάχαρη. Βάζουμε καστανή ζάχαρη μέσα να κατεύουμε μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Να λιώσει η ζάχαρη. Τέλεια. Νομίζω πω θα γυρίσει το καλαμάκι από την άλλη. Κοιτάξτε εδώ. Καταπληκτικό έτσι. Και συγχρώνω ρε κόρ. Και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά για την πείνα του σός μας. Παρ' αυτό χρώμα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο εδώ. Θα ρίξω μέσα όλα τα υγρά μου που είναι φύσος, γά σε περίπτωση που δεν έχετε φύση, πώς τη βάζετε? Σόγια. Μπράβο, σόγια σός. Χυμό από ένα λάιμ. Κέτσαπ. Και φυσικό βούτυρο. Τώρα θα μου πείτε, κέτσα από το φυσικό βούτυρο, γάλα, καρύδα που πηγαίνουνε. Ο συνδυασμό είναι μοναδικός και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με εμπιστευτείτε. Λοιπόν, ρίξτε μέσα όλα τα υλικά. Αφήστε το φυσικό βούτυρο σιγά-σιγά να λιώσει και να δει τη σάλτσα. Και όπω βλέπετε, κατευθείαν άρχισε να πίζει η σάλτσα μου. Θα προσθέσω λίγο γαλάτι. Λίγο πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ, πώ έπαιξε κατευθείαν η σάλτσα. Το πικτικό μα εδώ μέσα. Είναι το φυσικό βούτυρο. Όπω βλέπετε το κρεμμύδι φαίνεται πάρα πολύ. Οπότε σε περίπτωση που δεν το έχετε ψιλοκόψει πολύ καλά, μην το βάλετε καθόλου. Ή μπορείτε, αν θέλετε, στο τέλο σαλτσα σας να την περάσετε από μίξερ για να γίνει πιο smooth. Να κάνω αυτό. Θα κάνω αυτό. Λοιπόν, όπως είναι η σάλτσα μου, έχει πάρει μια βράση. Τη βγάζω. Τη βάζω σε ένα μίξεράκι. Πέλια, oh. Κλείνω. Γιατί το μόνο που ήθελε ήταν απλά να πάρει μία βράση και θα χτυπήσω στο μίξερ αφού πρώτα βγάλω τα πρώτα μου καλαμάκια, που είναι έτοιμα, και τα πρώτα μου καλαμάκια είναι έτοιμα. Τα βγάζω εδώ, όλα λα, έχουν ένα ωραίο ξύλο κοπής. Όσοι να παίρνουν εδώ και ρίχνουν κατευθείαν τα επόμενα. σα είπα, θέλουν περίπου ένα-δύο λεπτάκια ψήσιμο, δεν θέλουν παραπάνω. Οπότε λίγο αλαδάκι, φανταστικό. Κοιτάξτε πόσο μοναδικό street φαγητό έχουμε φτιάξει. Πραγματικά με το τίποτα ξεκινήσαμε και σε 10 λεπτά τα καλαμάκια μας ήταν έτοιμα. Σουβλάκια, ό,τι θέλετε πείτε. και πάω τη σάλτσα μου. Όλα, Σάλτσα, φιστικό με σατάι, καλαμάκια, γυρνάω και τα άλλα από την άλλη, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή είναι κόντρα, τα συγκεκριμένα κομμάτια κρέατος, κόντρα, ρίμπαϊ, φιλέτο, σπάλα, είναι αυτά που, και να μην τα ψήσουμε 100% ανεμέτρια, είναι αυτά που τρώγονται. Έχω ένα υπέροχο πιάτο εδώ. Η σάλτσα μου είναι μοναδική. Αναγία μου. Ο συνδυασμό είναι μαγικός. Και τα καλαμάκια μου είναι και... Και είναι έτοιμα και αυτά τα καλαμάκια. Κοιτάξτε εδώ. Αναγία μου, το βλέπετε, είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει όλη φάση. Πρόπον δε θυμίζει τίποτα παρόμοιο που έχετε φάει στην αγορά. Ή και μόνο που θα βγάλουμε αυτά τα καλαμάκια σε μία παρέα, όντως όλοι τα ενθουσιαστούν. Θέλω λίγο τσίλι από πάνω, ίσα-ίσα για να υπάρχει. Εδώ, λίγα φιλαράκια κόγιανδρου. μα αρέσει ο κόγιανδρος πάρα πολύ. Θα βάλω και στη σάλτσα, εδώ. Εντάξει, εμένα μου αρέσει ο κογέντρος. Αν δεν σας αρέσει, βάλτε μαϊτάνο Εγώ τρελαίνομαι. Και βέβαια έχουμε μια peanut sauce, καιρός να το δηλώσουμε. θα ρίξω λίγα φιστίκια. Voila. Το απόλυτο street food. Πώ θα δοκιμάσω τώρα αυτό. Πόσο ζηλεύετε από το 1 στο 10 11. Θα δείξω λίγο τι θα τσουλάμε. Τι πάει το Τι φομερό, τι είναι. Μοναδικό. η σωστό όμως μπορείς να καταλάβεις όλες τις γεύσεις. Από το lime, το το κύμινο, το σκόρδο ή πραγματικά είναι κάτι μοναδικό ιδιαίτερο. Μαζί με τη σάλτσα φυσικοβούτυρο κάνει μοναδικό συνδυασμό Και βέβαια για να απολαύσεις περισσότερο αυτά τα μοσχαρίσια, σουβλάκια, σατάι χρειάζεσαι μία κοκολαζίρου. Μοναδικό. Θα συνεχίζω να τρώω τα σουβλάκια μου καλαμάκια. καλά μάκια. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να μας αγαπάτε comments από κάτω τι άλλη συνταγή θέλετε να σας δείξουμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να μας δίνετε συνταγές εσείς που σας αρέσουν για να τις φτιάχνουμε. Αυτά, φυλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.